התבקשנו למצוא מי מהקווים האלה מאונח? בואו כי הוא צריך להיות מאונח לאחד מהקווים האחרים. קו לא יכול להיות מאונח לעצמו. קו מאונח רק כדי שנוכל להמחיש לכם איך נראים קווים מאונחים. שני קווים מאונחים יחתכו בזווית ישרה. אם זה שכאן הוא קו אחד, קו מאונח יראה כמו זה. קו מאונח יחתוך אותו אבל הוא... הוא בעצם לא סתם רק יחתוך אותו, הוא יחתוך אותו בזווית ישרה. שני הקווים האלה הם מאונחים. אז אם שני קווים מהונחים, אז השיפוע שלהם, של הקו הכתום הוא M, נניח כי זאת משוואת קו Y שווה ל-MX ועוד, נניח כי זה שהוא חותך אז משוואת הקו של הקו הצהוב, השיפוע שלו יהיה ההפך השלילי של זה. הדבר הזה כאן יהיה y שווה למינוס 1, חלקי m כפול x ועוד הזה חותך y אחר. דרך נוספת להגדיר את זה היא שני קבים מעונכים, המכפלה של השיפועים שלהם תהיה מינוס 1. אתם יכולים לרשום את זה כאן, m כפול מינוס 1 חלקי m, זה יהיה, שני אלה מתבטלים, וזה יהיה שווה למינוס 1. נחשב את השיפוע של כל אחד מהקווים. ונראה האם אחד מהם הוא ההפך השלילי של אחד אחר מהם. קו A קל מאוד למצוא את השיפוע. הוא כבר נמצא בצורת שיפוע חותך. השיפוע הוא 3. קו A השיפוע הוא 3. קו B הוא בצורה סטנדרטית. לא קשה להעביר את זה בצורת שיפוע חותך. ננסה לעשות את זה. נעבוד כאן על קו B. קו B יש לנו X ועוד Y 21. נפחית x משני אגפים כדי שזה יהיה בסופו באגף אימני. אנחנו מקבלנו כי 3y שווה ל- x בחודת 51. נחלק כעת את זה לשני אגפים ושווה 3 נקבל כי y שווה ל- 3x 7. קרוב לرشיפו של זה הוא 3. קרוב m שווה ל- 3. אנחנו רואים מיד כי הם ההפך השלילי אחד של השני. לקחו את ההפך של 3 זה שליש וכעת הוסיפו לא סימן שלילי. או שליקחו את השלילי של מינוס 3 זה מינוס 3 וכעת הוסיפו לא סימן שלילי. כלומר שני הקווים אלה בוודאות מאונחים. נראה כעת מה לגבי הקו השלישי. קו C הוא 3x שווה ל-10. אם נפחיד 3x משני האגפים נקבל y שווה ל-3x ועוד 10. השיפוע שלנו במקרה הזה הוא מינוס 3. הדבר הזה הוא השלילי של זה. השיפוע הזה הוא השלילי, אבל הוא לא ההפך השלילי, אז הם לא מאונחים. והדבר הזה הוא ההפך של הדבר הזה, אבל לא ההפך השלילי, אז הקו הזה לא מאונח. לאף אחד מהשניים האחרים אבל קו A וקו B מהונחים אחד לשני